Ora dezvluirilor, ce a vorbit Elena Udrea cu Traian Besescu, după fuga ei în Costa Rica. Elena Udrea iese la ramp cu dezvluiri, după bomba lansată astăzi, privind obținerea unui statut de refugiat politic în Costa Rica. Fostul ministru a recunoscut, în cadrul unei intervenții la Antena 3. Ce de când a ajuns în Costarica a cinut lectura cu fostul presubliniere din Tetraian Besescu. De când sunt aici da, de câteva ori, dar prin mesaje pe telefon. A precizat Elena Udrea. Întrebat însă ce subiecte au fost în centrul discuțiilor lor, fostul ministru s-a rezumat la a menționa lucruri fire sublinierăti pe care doi oameni care au lucrat împreună atâția ani de zile le discut. Aproape toți cei care mă mi cunosc mi-au dat mesaje.